На вході до першого поверху торговельного центру охоронець перевіряє у відвідувачів наявність сертифікату про вакцинацію. Ні, ні, є, є, все є. Першим перевіряють кінотеатр. Під час рейду тривала трансляція фільму. Адміністратори показали монітор, де видно, скільки в залі глядачів. 1030 є 5% залу. 50. Все, дякую. Добре. Тобто вхід в зал у вас тільки з Звичати, так?» Звичайно, перевіряємо тут на касі, перевіряють на парі і перевіряють при вході в зал. Все, дякую. дякую. До поліцейських вийшла менеджерка кінотеатру «Ала». Показала документи, які засвідчують, що працівники вакциновані та мають сертифікати. А також журнал вимірювання температури. ...підтрати відчуття температурного режиму на початку сміну цього персоналу. Без яких условий ми б не працювали. При, по, це, у клієнтів, гостей... перевіряємо всі необхідні документи для посвящення. Далі – магазини. Поліція перевіряла наявність ковід-сертифікатів... ...у додатку «Дія через QR-код». Під час перевірки в однієї з працівниць... ...не працював додаток. Паперового сертифікату у дівчини не було. Додаток у встановлено? «А чому ви заходите через банк?» ну, тому що підтвердження особисті, треба через 5-4». Тільки після того, як працівниця перезапустила додаток, сертифікат підтянувся. В іншому магазині представники Держпродспоживслужби... ...виявили порушення та склали протокол. Відсутня урна для збору використаних масок... ...і у продавця і як фамілія вашої колеги. «В неї маска була неправильно одягнена маска, коли ми сюди зайшли. І весь час вона в неї спадала, і ніс в неї був відкритий. Це порушення». На дотримання карантинних вимог перевірили магазин, який відкрився нещодавно. Адміністратор Андрій Шарлай говорить, епідеміологічних норм дотримуються. Персонал повністю вакцинований та мають сертифікати. «Я вважаю, що ми дотримуємося абсолютно всіх карантинних норм, які потрібно. «У нас стоїть людина на вході, вона перевіряє сертифікати і хто поганенько натягує маску просто її натягнути. Обов'язково ми також на касі перевіряємо, чи є у людини сертифікат і тільки тоді робимо продаж». Загалом перевірили понад 30 непродовольчих магазинів. В першу чергу звертали увагу на наявність ковід-сертифікату. Він може бути як в електронному вигляді, так у друкованому. Електрони перевіряли в додатку «Дія». Якщо це друкований, людина повинна мати при собі паспорт. Порушення, які відносяться до компетенції поліції, так, виявлено не було. Однак, як засвідчила практика, порушення є з боку санітарних, санітарних умов. З нами були представники Держпродспоживслужби, які також це перевіряли і ми бачили, що виявлене порушення фіксувалися вже у відповідному протоколі. За результатами перевірки складено один протокол за недотримання санітарних умов. Мобільні групи щодня перевірятимуть заклади на дотримання карантинних вимог. За порушення накладається штраф. Для місян – від 17 до 34 тисяч, для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.